Vi skulle kunna leva på ett Åland, drivet med 100% förnybar energi. Och med ett giftfritt, klimatsmart jordbruk. Ett samhälle som förebygger fler sjukdomar innan det bryter ut. Ett frodande växt- och djurliv, rena förvar och viklar. Där alla ges möjlighet att utvecklas som människor. För att nå dit måste vi öka takten på hållbarhetsarbetet. Tiden för fina ord är över. Hållbart initiativ kräver förändring. Vi vill att alla politiska beslut ska vara så hållbara som möjligt. Din röst är otroligt viktig. Vi lovar att göra din röst betydelsefull. För dig och för kommande generationer.